IDDS-CAT16 forbedrer med elektrisk planlegging N-nummer, med nye funksjoner for føringsveier og stammer. For det første kan du nå koble føringsveier direkte til centraler. Denne funksjonen oppretter en fast forbindelse mellom de to objektene. Når du kobler en føringsvei til sentralen, vil gjeldende kurser bli koblet til føringsveien. Denne linken vil automatisk bli tatt i betraktning ved kabelberegninger. I tillegg blir koblingen mellom de to objektene visualisert i modellen. Blir en sentral flyttet vil føringsveiene få bli tilkoblet. Det er også mulig å koble flerende føringsveier til en sentral. En annen forbedring i DDS-CAT16 er at du nå får flerende alternativ når du jobber med stammer. Du kan også koble en stemme direkte til koblingsboksen. Det er også mulig å konvertere stemme til tommerør. På den måten kan hver kabel enkelt bli utstyrt med sitt eget tommerør. Alternativt, om du ønsker å ha bare ett tomt rør for alle kabler som går samme retning, kan du enkelt deaktivere Bruk individuelle tommerør-valget. Med disse nye funksjonene i DDS-Cat16 kan du prosjektere elektriske installasjoner, enkelt, fleksibelt og nøyaktig. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klick på klokken for å få varslet om nye videoar.